كلها تظل بالمقبرة، انت شايف لما يقفلون ابوك ابوك هيبتك كلها تظل بالمقبرة بعينيك الوادم والحياة الدنيا بعيونك تصير بعثر يا ابوي يا ابوي يا اسمك كبر عمرك تحس عمرك يتيم اسمع كبر عمرك بويا تحس عمرك يتيم اسمع تضم جرحك بوجهك ينقر كلمة الابو صعب والله صعب بويا يا ابو يا ابو يا ابو يا, يا, بو يا, يا, بو يا ما, ما تضم جرحك اللهجه ينقره اليوم تحتاج السند لمن تطيح الاضوء تحتاج السند هنا يعجبك منظره يا منظره امنيتك طفل ترجع بي يا ندي أميتي ترجع بي يا ندي يا أبو والسليل العمر تلك تريد لي رأي من يرد من بويا يا بويا يا بويا يا, يا من يرد من الصغور وتشبكه حيل حيل ريحة اهدومه تضيع المبخرة وهي هاي الدنيا من يموت بعد ما بيها فرح تتنطر يا ابوي انكسر ظهري ظهري ظهري ظهري يا ابوي حزام شلون تعوفني وبالمقبرة نوم شلون أقدر اتنام اتنام. يا ابو الحدات وينك ليش ما اجيت. يا ابو الحدات. وينك ليش ما اجيت. من غياء يمسع لوح يا ابو. من هد ما درت وجهك. اظلم البيت. البيت وبعد ما شوفوا لك بس بالاحلام هسا الله يرحمك والله وياك والله وياك بوي فراق وجهك نفس السهام ابو علا فراق وجهك وجهك نفس السهام اشتاقيت لقعدتك والضحك ذاك يا بوي تقيت في جايتك والبحيك ذاك يا ابويا ابونا زيادين زين وبشخص انت خينا يقعد كون ويسكت يا أبويا يا ابويا يا مقبره أبو يا مقبره شنهي الجنينا يا يا مقبرة يا مقبرة يا شنهي <تصفيق> ليلي وصبح نقعد بجناية تحت القبر غصبا تركنا يا يا قلوبنا الما الما الما الما يا ابو بعد ايام تروحون للقبور هذا آه آه آه آه اللي قاعد يوم قبر اخوه وابوه يا مقبره تعلينا الزوار الله يسعد سكينه بنت الحسين خوله روحي فداها الله يسعد رقيه يا مقبره يا مقبره تعلينا الزوار قعدي يلي هلي لا فين خطايا انا جبت الحرم ويتا من يا ابويا انا جبت الحرم ويتا يا, يا الحرم ويت من حين الجفو من الفرى طايره يا أبو الله هلأ هلابدموعكم سادة تتعسون بجدكم الحسين اه مرحوم ان شاء الله الدمعه يا مقبره يا طريت عين او طوب الحزن على القلب باين اي اي يا اي اي يا مقبرة يا مقبرة طريت عاين طف الحزين على القلب ماين الله بمن اتجاز ابوك بعدها الدنيا شمالة خرب السناين محل الدهر من التداين يا مقبرة خلنا عيدك الأبيات يا مقبرة يا مقبرة شابو وينا يا مقبرة يا مقبرة شابو يوين يا مقبرة ما أسحي دمع عيوننا ماما أسحي عيون آخ أبونا زيان وبشخص انتخينا يقعد كون ويسكت بجينه يا مقبره يا شنهي الجنينه ليل وصبح نقعد بجينا تحت القبر غصبا تركنا يا أو ظالم قلوبنا الما الله شو سولف المنعه الحسين هاما شقلن عمه زينب اه يا ابو علينا زوار اذا الزوار قعدي فين خطار